Учні та вчителі Смілянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів ніколи не стоять на місці. Вони постійно розвиваються та йдуть в ногу з часом. Саме тому випускники цього навчального закладу – це талановиті професіонали своєї справи. Я хотів би продемонструвати невеличку виставку, яку ось зараз наші учні поставили у фоє нашого навчального закладу. Наш навчальний заклад – це центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Це центр об'єднав в собі історію чотирьох професійно-технічних училищ: Залізничне училище 11 е, на Машбуді, е, будівельного училища номер 12 і технічне училище номер 5. На сьогоднішній день ми готуємо спеціалістів, які фактично охоплюють всі ці професійні напрямки всіх чотирьох училищ. Це верстатник широкого профілю, це кухар, кондитер, це слюсер ремонтник це електрогазозварник, будівельники, муляри, штукатури, це кондитери, тобто той спектр робітничих професій, який буде необхідний після того, як наша країна відсвяткує свою перемогу. Я хотів би зробити акцент на тому, що ми готуємо наше майбутнє. Майбутні наші діти, які своїми руками будуть відбудовувати нашу державу. Це і є основним завданням нашого навчального закладу. Учні закладу – дуже різносторонні особистості. Вони не лише вивчають технічну специфіку обраних ними професій, а й цікавляться творчістю. Тож, і цього разу вчителі разом з вихованцями не залишились осторонь. На базі навчального закладу відбувся творчий вечір у колі Смілянської письменниці Лілії Блискавиці. Захід був проведений з нагоди Міжнародного дня рідної мови та 80-річчя з дня народження письменника Василя П'ятуна Діброви. Що таке Україна, коли є письменник? Письменник – він мову втилює в життя, робить її колоритною, різнобарною, хоча багато фольклорної мови, звідки письменники черпають також своє натхнення. І пише тоді книги, а ми читаємо. І дивимося, можливо, і дивимося, ти диви, яка я не знав, що як можемо українською мовою сказати. А ти диви, яка вона гарна, співуча, в піснях, яка вона. І не можна намилуватися, не можна... Нею не захоплюватися, тому що наших знаних письменників, як Тараса Григоровича Шевченка, найбільше пам'ятників у світі. У нас таких багато письменників. І такими ж письменниками славиться і наша Смілянщина. І сьогодні я б хотіла згадати нашого Василя Івановича П'ятона Діброва, якщо його 19 лютого виповнилося б 80 років. Але він не прожив до 66 навіть. Але він залишив після себе чудові книги які сьогодні є на вашій виставці, а ми продовжуємо його справу, тому що ми вели разом клекіт і випустили книги «Клекіт три з Василем Івановичем, а четверту я вже особисто сама, і ще дитячу збірку «Скринька літературна», де друкується Твори наших дітей, підлітків. Пані Лілія була особисто знайома з відомим письменником Василем Івановичем. Тому вона знає багато цікавої інформації та життєвих історій, якими поділилася із учнями та вчителями закладу. Мову треба ширити, де б вони були. Поїде, хтось десь навчатися, приїжджає вже це на російській А чому? А ти попробуй з ними поговорити українською. Всі російську знають, а українську важче вивчити, мабуть, так. Да? Ми можемо їхню вивчити, а вони наші досі не можуть вивчити. Хоча в нас було багато російських шкіл у СМІ, було. а я завжди ставила питання, а чому ж там немає українських шкіл? А в нас ще казали мало, мало. Я пам'ятаю, як ми за Солен-Івановичем виступили і казали, що значить мало, їх взагалі позакривають. Ну ось так, Він доволі був такий критий, різкий, талановитий і взірець нашого натхнення. В свій час він був у Воротанії, таке літоб'єднання також. І що саме цікаве, чого ми саме пишаємося Василом Івановичем тут, у вашій прекрасній аудиторії, тому що саме тут він починав свою трудову діяльність з самого початку, з самих витоків, коли утворилося ваш заклад учбовий. Він перейшов з раднього заводу, Василь Іванович, і вже тут викладав фрезерування, був майстром. От так. І до самої пенсії, скільки він був, він тут пропрацював. Тобто він віддав все своє життя. Можливо, хтось його пам'ятає з викладачів. Але ж, чим ще визначний Василь Іванович, він був знайомий з самим Василем Симоненком. Чим ми пишалися і неодноразово виступали тут в училищі, в актовому залі. І він розповідав за нього, за його і все. Василь Іванович сам з Мельниківка, Смілянського району. Там прекрасна є чудова церква дерев'яна, яка і досі збереглася. Я пам'ятаю Вовківка, Володимирівка, всі їздили туди Пасху святити. Я до чого, бо скоро же Пасха в нас рані в цьому році. О, і каже, але ж батьки мене не розуміли. Так, да, я працював, фрезерування, викладав все, ну це робота. А те, що я писав, батьки не розуміли з села. Ну, що це таке? Вони кажуть, як йому викупати. А це вони розуміють, що це робота. А писати віршики – це для них була не робота. Він дуже ображався до них. Директор Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів поділився своєю творчістю з присутніми. Виявилося, що він також любить писати вірші і вже навіть видав першу збірку. Тож, маючи чудову нагоду, продекламував один із своїх творів. Є такий міф, що письменники і поети – всі свої вірші і створі пам'ятають на пам'ять. Чому це міф? Тому що, коли людина пише, як я це відчував, то таке враження, що рука записує задиктовані зверху рядочки. І іноді читаєш, потім після того, що написав, і дивуєшся. Я це зробив чи ні. Багато віршів я присвячував... Своїй малій батьківщині і Україні. І от зараз я хотів би зачитати те, що я вкладував у рядочки, те, що відчував. Для кожного батьківщина це єдиний синій птах. Вірить в це кожна дитина. Знають люди і в літах. Вберегти її нам треба від розпуки, тлін, зла, щоб блакить рідного неба нечись знищить не змогла. Воля, віра, пісня, мова – все це є для нас святе, Тож полишимо розмови, що без справи, то пусте. Батьки знають щастя й горе, піти сльози не слова. Але те, що було вчора, хай залишиться в піснях. З гортим поглядом орлиним ми будуємо майбуття, Що вжили родом єдиним батько, мати і дитя. Лілія Блискавиця також зачитала власні твори, а в кінці заходу подарувала присутнім своє творче надбання з особистими автографами. Усі отримали чудові емоції від творчого вечора, а згадка про це залишиться у пам'яті кожного надовго.